Людмила Каштанова у жіночому батальйоні Кікімору з початку 2015 року. Жінка говорить, просто так сидіти не може, потрібно робити для перемоги все, що в її силах. Чому наші сітки гарні? Тому що у кожної свій почерк і так, не вимальовується одна лінія. Так? Просто ми знаємо, ну, що не потрібно робити там довгих прямих ліній, чи там, щоб не було а, ну, прямо таких кругів, щоб не було. А вже як воно вплітається. Людмила говорить, сітки, які плетуть тут, хлопці на передовій знають та високо оцінюють. Оце видно, що люди розуміють, що таке рельєф. Бо тут же ж ти дивишся на неї і думаєш, отам от ямка, там пригорок. Так ми і працюємо. Жителька Миколаєва Вікторія Веселовська принесла волонтерам матеріал для сіток в той час, коли пролунала повітряна тривога. Аби не гаяти часу, жінка взялась допомогти. «Заносила стрічки на телі, і тут пролунала повітряна тривога, тому залишилася тут, і бачите, ось, з користю використовую поточний час повітряної тривоги, для того, щоб допомагати колегам, тому що мені здається, що наразі, «Всі люди, які мають якийсь вільний час від поточної роботи, від поточних справ, повинні щось робити для того, щоб допомагати волонтерам, військовим». Жіночі батальйон Кікімари започаткували у 14-му, коли почалась війна на сході України. Загальну кількість кілометрів маскувальних сіток, які сплили, записують, але підрахують після перемоги. «Ми вважаємо, що почалась війна в 14-му році і вона продовжується до сих пор, просто зараз, звісно, вона достала до нас, але ми це відчували всі ці 8 років. І тому, не зупинячи на один день, ми старались плести сітки і віддавати нашим ребятам на передові. І сподіваємося, що вони допомагають». Сітки почали плести і в інших районах Миколаєва, тож кікімори допомагають. Для виготовлення маскувальних засобів використовують рибацькі сітки та обрізки тканини. Материал подходит, ну, желательно какой-то хлопчатый бумажный, защитных цветов, чтобы он не был не очень активный, вот, и, а, в принципе, вот защитные цвета, коричневые, зеленые, какие-то хаки, ну, любые оттенки, но защитного цвета. Сітки роблять в різних розмірах. Передають готові до Збройних сил України, територіальної оборони, на блокпости та всюди, де зараз вони необхідні. Тканина обовідрізки матерії для плетіння маскувальних сіток охочі можуть приносити до будинку офіцерів флоту. З поміткою – для жіночого батальйону Кікімори. Валентина Гурова, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.